Cumva azi e vorba tot de resveratrol, pe care o să-l adaug într-un smoothie. Un smoothie energizant cu morcov, mere, sfeclă, banano Ups. Așa. Uh, un mix de fructe din goji și merișoare, niște uh, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui și, bineînțeles, ăsta, resveratrolul. Resveratrolul, oricine poate să-l facă acasă. Mai las cine stă la curte și face vin. Noi am făcut vin în toamnă și ce-a rămas? Cojile și uh, cojile. Le-am pus între două foi de copt și le-am pus în pod. Și le-am băgat în seamă zi de zi vreo două săptămâni până s-au uscat bine de tot. Așa. Am citit pe Wikipedia că e un uh, foarte bun, uh, foarte puternic antioxidant. E conținut în uh, fructele de culoare cât mai închisă. Strugurii, afinele, murele. Pun un pic de fructe din asta, Pun și un pic de semințe de doblet ca în armeziu. Pun și semințele astea de soarea soarelui și bineînțeles Piesa de rezistență, vreo, hai, trei linguri. Are un gust ușor dulceag, mie îmi place. Mm -hmm. Și cum ziceam, conform Wikipedia, este resveratrolul ăsta unul din cei mai puternici antioxidanți și că are efecte de la încetinirea îmbătrânirii până la protejarea sănătății inimii și a creierului așa Bătă cu astea acum o să pun un pic de apă Eu pun și miere pentru că e mai prietenos și din cauza sfeclei ar fi trebuit să pun și un pic de uh, lămâie, dar de data asta nu. Ok, să-i dăm bătaie. Așa. trebuie să las un pic că se înțepenește oh, hai că am băușit iar să vedem A ieșit cam gros. Cine vrea poate să-i pună mai multă apă, dar eu cum îl folosesc ca și mic dejun, mie îmi place așa. Da, cam asta e.